Щоб нагаду мене руками, нагадую ти що тут прийшла бо каже Господь, те, що поклав на Я його мене. Я почую його до Боже, коли мої немочі вотрілися на мене, останні чотири. І оснапі ступні говорить про мене, слова не правди. Слова мене невестів оточують мене, постають проти мене без причини. За любов вони ворогують проти мене, я ж Віддають мені словом за добро, ненависте за любов'я. Постав на те мене честивого, і дияволи, хай стане праворучнього. Е, коли стане наступ, хай відео служеної молитви буде зарі. Нехай діє, ні його будуть короткими достоинствами перемінічі. Діти, хай будуть сиретами, дружиною його добою. Будуть вони плакати та просити, хліба будуть винені з домівки. Хай Бозі шкода цього заберем його ще чужі його. Хай не буде його заступника, ніхто не переголубиться рік його, нехай згинуться нащадки вже наступному коліні ніхто не згадає імені Його, нехай згадають перед Господом беззаконні батьків його рік мачева не очищений, нехай будуть вони час перед Господом, і він знищить про них на землі за те, що він виявив мілості, до людину бідну беззахисну, заслужену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно прийде на нього, не поважає власне в нього. нього. Нехай водянеться прокляття, неначе одежу, нехай йде воно, як Тропу, як коли костя його нехай подивину. Як одяг, як яку він одягається, я полься, він завжди підперезується. Ось така відплата від Господа врага моїм. і тим, що говорить вона на душу Ти господи, господи, захисти мене заради і мені твого. Бо блага милість своя. Спаси мене, бо я з неможний, бо серце моє в мені. Я зникаю, як те ті, що страсаюся, як та сагна, що гонять її. Коліни знесили від хвосту, і тіло моє без пожив, і стає поспіхово скребляни. І ті, що дивляться на мене, покитують головами. Допоможе мені, Господи, Боже, він спаси мене з моєю, і твоєї. Нехай признають, що це рука, що це те, Господи, чинив. Вони приколонають таке до слабі. Вони нападають, Нехай будуть щоб ти, моїх забігу, є зі Христі, море, Світи, і подачи всі життя, що любов де і близькі, і усі доброчинства живуть, одержувати сподоби церкви, то не Храм цей святый, Веду сих злих обставин позволяй, И мир, та спокій им дар, Тобе с безначальным Твоим Отцем, И пресвятим, и благим, И недосущим Твоим духом, в есть при слава Богу, Завжди подяку приносити И славословити, и госпитаете, И сподоби. Слава Тебе, Боже, благою, у нас на веки веки і свята єво городот русцина щодні живуть і щоб здійснимо слово породи майбутніх поколінь, для дітей, для внуків, для правників, всіх, хто буде жити в цьому селі. Це свято величної справедливості Божої, що Господь поправив сьогодні без бійки, без крові, без тих чи інших прокльонів, уйти вам, вірним, Богові людям, у цей святий храм. Щоб ви чули молитви, які несуться з душі і з розуму. Так, як колись, Апостол Павло казав, моліться так, щоб ви розуміли кожну молитву. І кожна мова благословенна Господу. Нікого ми не проганяємо. Хай ті люди, які ходили до Московської, хай приходять і моляться. Тому що ми всі, ми всі Божі люди, ми всі Його сини і дочки. І всі хочемо бути під Його крилом і під Його благословенням. Тож, будьте мирними, покажіть, що ми з вами не такі, як ті орки, які напали на нас. Що ми Християни, ми прийшли сюди не для того, щоб бити когось, ображати когось, когось щось віднімати. Одна жіночка казала, ви в мене церкву забирайте. -то вона ж тут, я ж не привіз з собою крани, там, валки, і не забирай, і не поніз церкву вашу. Ваша церква тут, ходіть, моліться, раді Богу. Я не прийшов забирати, я прийшов для того, щоб ви молилися на своїй рідній соловній українській мові, яку розумієте, яку знаєте яка буде литися не тільки з душі, а й з серця, і з розуму, так як колись і казав апостол Павло. Є така ікона Архангела молитви. І там написано ще вяз'ю, старою вяз'ю, що в Київській Русі. Нєвліші, а ще що дєлиші, що глаголіші. На ній в обліхті буде молитва твоя. Це якщо перевести. Думай про те, що ти говориш, що ти робиш, і як ти молишся. Щоб не була молитва твоя, тобі ж вій. Знаєте, що Ті всі неправди, або, як кажуть, брехні, Господи простився своєму храму. не підуть на користь тим, хто це говорить. Тому що кожна мова, є народ, є мова, є нація, є культура, значить вона благословенна Бога. П'ятдесятниця прийшла для того, щоб усі розуміли, що Господь милествує до кожного народу. Господь управляє нами, як Він сам сказав, не ви мене вибираєте, а я вас. Тому ми, українці, гордий народ великий народ із святою величною історією, яку ми повинні берегти, пам'ятати, тому що хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього. Тому, дай Боже вам молитву у цьому храмі мирних, спокійних, для того, щоб якнайшвидше настала не просто мир, а перемога. Наша перемога над тим лютим ворогом, який прикидався нам братом, тим каїном, який струмляє нам ніж у спину, щоб справедливість таки остажастувала на нашій землі. І не було, як казав Шевченко, на цій землі ворога і супостата. А буде мир і мати. Хай ця молитва завжди буде з вами. Ця молитва буде завжди з вашими дітьми, з тими хлопцями, за яких ми молимося, щоб ви всі стали на суду Божому по праву сторону і сказали, ми твої, Господи. Ми з тобою, ми завжди у молитві за всіх. Божої ласка, молитва Архестратіга Михайлова, в честь якого цей храм є. Тобто він є покровителем вашого села. Дай Боже нам усім скорої перемоги, а вам тихої, мирної молитви в вашому храмі, на вашій землі, у вашому рідному селі. Хай Господь благословляє і кріпляє всіх вас. Ахай. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Ви запросили мене бути на такому великому дійстві, коли торжествує істина і правда. Ми повинні пам'ятати, що Бог не в силі, а в правді. Насилою забрали колись цей храм, тому що цей храм був український. Але сталося так, як сталося, що Московська церква силою віджала. Так, як віджала колись митрополію. І сьогодні твердиться не якесь на церкву, як нас хотіли звинуватити а відтворюється Божа істина. Український народ отримує дане йому Богом право молитися своєю рідною мовою. Я теж був час, коли переходив славянське на українську і замітив різницю, коли на Великий піст людей було в царківі повно. Я спитав їх, чому ви раніше не ходили? Вони сказали, батюшка, ми нічого не розуміли, нам було нецікаво. А тепер стоїмо і плачемо, бо скільки негарних вчинків розкриває ця молитва. Зараз ми, як казав... Отець Андрій Постугар стал, зійшли в піст. Так, час для покаяння, шлях для, для роздумів, як вибрати це перед Господом. Я їх просив сьогодні виправлення. Просив, щоб вони схаменулися і зійшли з зі її шляху того, який благословив їхній патріарх Кирилл, шляху вбивства. Вони сьогодні забувають, що вони священники, і гріх той, який він поширює, вбиваючи українців, через благословіння, лягає і на них. Тому що війна почалася не зараз, 24 лютого. А війна почалася 24 січня 2014 року, коли Російська Православна Церква на чолі із допомогою митрополита Онуфрія привезли у Крим дарих волхвів, святиню велику православну. А з ними і Гіркіна, можете це побачити, привезли і боєприпаси. І це розвезли по всій Україні. Вони ще тоді почали готуватися до війни і почали війну. Але сьогодні ми повинні розуміти, що храм Божий – це не місце, де повинна проливатися кров, де не місце, де ми повинні благословляти на вбивство, не місце, де повинні проклинати один одного. І ось сьогодні я дякую вам всім, що і Богові дякую, що все пройшло в нас з любові, мирно, спокійно. І хочу побажати одного – щоб цей храм розростався, щоб ви дійсно показували свою віру і бажання змінитися. Бажання. Помогти нашим хлопцям на передовій, бо найбільше вони чекають не їсти, не пити, не що затягнутись, найбільше просять молитви, щоб їх не забували. Моліться, укріпляться, молитвою. І хай вам Бог допомагає у ваших справах. Дякую вам. Дякую вам. Старшу посвященку теж даємо слово, ви всі знаєте. Десь посвященка. Йосип. Йосип. Йосип. Не не можна. Я вам дякую. Ми були зо мною, як я тут прийшов у 79-му році, коли мене вбили у Мурманську, я три роки лежав, вбили мене жити, але то був генерал, і я проти в сказав слово, але там був гіпноз. і я не знав, я молодий, бо мені було 37 років. Отже, розлупили мені черепа, білоруська вирішила мене, на святый вечер, в сентябре, квартиру, святой квартире. Многие, че за славу за народ многіє многі літа многі й други літа монієвіпа монієвіта народі чи і чудукам ходіть на службу слухайте її, дуже слухайте і моліться разом з священником. Ви знаєте, давніх девен колись приїжджав з Константинополя, був такий прокуратор, який їхав про Росію через Україну. І в нього записка так, було в запису, що їхав по маку, тоді назвали Малоросію Росії, поприїхав через Малоросію, навіть у притворі жінка стояла з книжечкою і молилася. Тільки заїхав в Росію, е, як на, на площаді повприязаний. То, то будьте якраз отак, як було по історії, щоб ви були грамотними, як у житті, так і в молитві. Беріть, привеземі літературу, все буде, щоб українська мова вилась у вас не тільки з душі, а й з розуму, щоб ви розуміли, тому що Отець Небесний чує всіх, якщо ми молимося щиро, то тоді він почує. А якщо ми молимося і не знаємо, про що ми просимо господами, це буде так, яка ніби, і, по суті, те саме лицемістство. Тому приходьте і мовіть, так, щоб це було щиро, щоб це було від серця, від і вашого просу.